الرحمن الرحيم وبه نستعين سلام يا مهدي طبعا نحن نسلم على المهدي المنتظر تسليما كثيرا ونحمد الله لأننا توصلنا إلى كافة المعلومات التي تقودنا إلى الإمام المهدي المنتظر إن شاء الله سوف ياتي الينا قريبا جدا يعني خلاص هو يعني ماشيين على خط متوازي هو والرئيس عبد الفتاح السيسي الان لكن هما في حلبه السباق الان لكن الرئيس طبعا متقدم عليه بخطوات لكن بدأت خطوات الرئيس تترنح يمينا وشمالا بسبب الديون الثقيله على مصر وعدم مقدرته على حلها وهو ما سوف يؤدي به إلى تفاقم الأمر بالنسبة له وأما المهدي المنتظر الآن يسعى جديا إلى خروج الملكة كيلوباترا وسوف نسعي معه من أجل تحقيق ذلك لتكون آية له حتي يعرفه الجميع لأن كل واحد من أنصار المهدي كتير جدا في العالم لكن كل فئة منهم تنتظر آخر يعني فئة تنتظر واحد يخرج من سرداب وفيه أخرى تنتظر يأتي من السعودية وفيه أخرى تنتظر يأتي من العراق وفيه أخرى تقول من سوريا من فلسطين ومن مصر حتى وصل الأمر إلى المغرب والجزائر وتونس وليبيا واليمن يعني حتى إيران نفسها يعني كل دول العالم وسوريا ولبنان يعني شفنا كتير أوي عشان كده السيد المسيح بيحذرنا في إنجيل متى إصحاح أربعة وعشرين بيقول هيجي أنبياء وأدعياء كذبة كثيرين ينادون يعني بإسمي لكن لا تصدقوهم وإن قال لكم أحد إني أنا المسيح فلا تصدقوه إن دعوكم في البرية أو في أي مكان لا تصدقوا واغلقوا الابواب عليكم ولا تسمعوا له. ده تحذير قوي من سلم اما ايه يعني ازاي يا سيد المسيح قال ابن الانسان يأتيكم مثل ايام نوح هو الطوفان الطفال فدي الاية الاكيدة على مجيء السيد المسيح وهي نهاية مصر مصر هتنتهي نهاية موحشة مفجعة للجميع ولن يتوقعها أحد انهيار السد العالي هو قادم لا محال وأذكركم وإن إبطال مفعول القنبلة الموقوطة وهي السد العالي وانفجاره علينا إبطاله بطريقة واحدة بس ان انتوا تصلحوا أموركم مع الله يعني هو هيطيل أمده شوية في مقابل اللي احنا نصلح امرنا مع الله ونقوم ببناء سد وقائي جديد خلفه حتي يتم الله كلمته يعني برضه هيتم وهينهار السد العالي ده مؤكد يعني يعني مفيش ايد هتقدر تمنع انهيار السد لكن الحماية الحقيقية هو بناء سد وقائي جديد طبعا ده محتاج مصاريف واموال مصر محتاجة دعم كبير بس من ربنا المرة دي ولا من الصين ولا من امريكا ربنا بيمدكم بدعم يا مصريين ولازم تفهموا الكلام ده كويس قوي ان المهدي المنتظر ده جاي دعم مليكو وعشان يحافظ على ارواحكم ومتلكاتكو ان كنتو عايزين المهدي فعلا وعايزين الغنى والرخاء والسعادة وتحافظوا على أرواحكم وعلى أموالكم وعلى حياتكم فعليكم أن تشجعوني في افتتاح مقبرة الملكة كليوباترا حتى يأتي المهدي المنتظر إليها ويقوم بإحيائها من جديد أمامكم دليل على أنه هو أيضا السيد المسيح وكل الدلائل موجودة معي لم يتبقى الا الحفر والتنقيب عن الملكة كيلوباترا لإنقاذ مصر يعني ربنا يسترها علينا جميعا وأنا مستمر معاكم حتى يصل صوتي إليكم جميعا فأنا عارف إن صوتي ضعيف لقلة الإمكانيات عندي والإمدادات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحان الله العظيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وإن شاء الله نحن على موعد قريب مع المهد المنتظر وإن شاء الله سوف يكافح من أجل الوصول إلى السلطة في مصر إن شاء الله ومنافسا للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن رفضه رفضا قاطعا إن شاء الله سوف يظهر الحق ويحق الحق حتى لو كرهوا ذلك معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى تليفون 012 85 734 والسلام ختام وشكرا على حسن المتابعة والإستماع أيها الأفاضل